Liaolguca Vasilescu îl face praf pe Claus Iohannis, mesaj ferm pentru subliniereful statului. Ministrul Muncii, Liaolguca Vasilescu, lansează un nou atac dur la adresa lui Claus Iohannis. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Vasilescu a avut un mesaj ferm subliniere IC3, subliniere f statului. Ministrul spune ce nu va mai merge, sub nicio formă, la Cotrocent pentru o alt întâlnire cu Iohannis. În cadru privat a fost foarte în regulă ca sublinierei persoan. Se scoat stenogramele de la discuții. E total diferit în privat fac de atunci când de pe biciclet. Nu vede un motiv pentru care ar trebui să ne cheme. Are suficienti consilieri la Cotroceni care să îi explice. Nu are de ce să fac mediere între noi sublinierei vreo instituție sau între noi sublinierei sindicate. Noi trebuia să nu ie subliniere în deficitul de trei ani, treu, subliniere am reu subliniere IT, a spus Vasilescu.